مسرح الهواة، أقول مسرح الهواة لأنه فنه كان في المسرح لا يحص لا يحصى ولا يحص. في مسرح الهواة للأندية السينمائية والجمعيات الثقافية وكان من مؤسسي كذلك مسرح, الدراس. مسرح الدراسات حول العالم الإسباني بمدينة العرائش. شارك في عدة مسرحيات وعددها كبير بدأ كتابة القصة القصيرة في منتصف سبعينات القرن الماضي نشر أول عمل بالمجلة الأسبوعية بالوطن العربي الباريسية سنة 1978 كما نشر في عدة مجلات، مجلات وجرائم كالبيان المغربية ومجلات الثقافة العربية الليبية، بالإضافة إلى مجلات الوطن العربي. شارك في عدة ملتقيات وأنشطة ثقافية. كمحاضر وقارئ ومشرف صدر له منشورات يوميات الحجاج نعم سنه الفين وعشرين وروايه اشقر اسود سنه الفين اثنين وعشرين الى غير ذلك من الاعمال والارشطه التقافيه التي لها وزن ثقافي في الميدان المعرفي وسيصدر عنه كذلك قريبا ستصدر عنه مجموعتان قصصيتان وكتابات من ادب الرحله هذه اعمال متميزه إلى نشر رسالة تحمل في طياتها حكايات وشهادات ونصوص دونتها ذاكرة كاتب لتغني الفكر الأدبي والثقافي والإجتماعي هذا هو الأستاذ والمهندس والكاتب والقاص السيد عبد الناصر مبشور مفخره مدينه العرائش ومشرف اول لصالون الابداع لجمعيه بيت المفدى فاهلا به ومرحبا